مالك وين ك وين عاشوها الهم واللي يحب الكويت وين يضحي لاجلها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى عالم المخلفين اجمعين. اشكر الله طيب سعر سعر في ثاني يكويت بنت النجد بنت الغلا هو هو هو هو هو ما هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو حديث المحبة والتسامح والسلام وحب الكويت مكرر لكنه موصول ومتجدد وهناك معنى جديد نستحضره هذا العام كان هناك تنافس بين المركز الطبي الصناعي بشعبة وبين يمكن قسم الصحة المهنية أو نقول إدارة الصحة المهنية لأن كنا دائما نعمل الحفلة هنا يمكن الحماس اللي لاحظته باكرا من الأخوة والأخوات هناك وهني يستحق الاشاده ويعبر عن محبه ويضيف قيمه يعني ودنا انها تستمر لان احنا في المدن الصحيه نتكلم عن الاستدامه. اللي هي تذوب كثير من الحواجز بيننا احنا كاسره عمل تعمل مع بعض وفي نفس الوقت تبني الجسور الافقيه وال خلينا نقول العرضيه ان صح التعبير. آه هذه لا شك إنها ساعدنا, ساعدنا على مستوى إدارة لكن المعاني اللي نستحضرها في مثل هذه المناسبة كثيرة أولها أن فعلا هذا البلد أعطانا الكثير والسؤال أو العبارة الذهبية اللي دائما نقولها أن لا نسأل نفسنا ماذا قدمت الكويت لنا لان هذه خلصنا منها لكن نسال ماذا قدمنا للكويت مهم جدا ان لا نسترخص ولا نستخف بما يمكن ان نقدمه كافراد كابناء وبنات وطن كوافدين كموظفين كناس لنا افكارنا ثقافاتنا اولوياتنا دائما هذا البلد الطيب هو اللي يستوعبنا جميعا أمس في شعيبة هاجت شوي المشاعر لأن أتذكر لحظة الغزو لأن احنا نتكلم عن التحرير وعن الاستقلال. في التحرير أتذكر أنا كنت أسوي الماجستير في بريطانيا هناك وكان يعني ذيك الحزة صعد بالوتيرة الإعلامية والحشود بين الكويت وبين العراق. فأتذكر ويا بروفيسور هارينغتون حق اللي يعرفه هو واحد من الفجر الكبيرة في مجال الطب المهني قلت له أنا رايح لكويت بصلح بينهم وبين من الأحد لأحد يوم الخميس الضحى قالوا صدام دخل علينا طبعا يا الجماعة قالوا الدبابات العفسة الكذا الواحد انتفض شلون أنا في النهاية طبيب ففي كذا موقف الواحد تنزل منه دمعة لكن موقفين لازلت اتذكرهم لما انا عزمت اطلع قلت خلاص انا رايح طبيب هذه حزتي حق انا متعلم ومسوي وكذا لازم اروح فرحت العدان كان يعني من يثلج السدر كان فوضى عارمه وايد من الاطباء سلموا انفسهم يبيساعدون فقالوا لهم ذيك الحزه لا يا جماعه ترى زحمه واحنا اذا بغيناكم خلوا رقم التليفون عندكم وكان ذيك الحزه بدأت توصل بعض الشهداء من الجوان والحرس الوطني كانوا متعرضين لهم وهذه قصه اخرى فقررنا ان انا كنت بالسفر نروح للمركز الطبي الصناعي بشعبه وفي نفس اللحظه هذه لما رحنا كنا احنا ذيك الايام المركز يشتغل 24 ساعه مهيئ فقعدنا استنفرنا قعدنا ستاند باي اذا احد يحتاج كذا كذا على العصاري او حتى الظهر كذي بدوا سووا اصطفاف احتلوا حرس المنشآت والمخفر اللي ورانا ويولنا الضباط العساكر اللي كذا لبسوا مدني وطلعوا لانه صار اطلاق نار وصار في ايضا وفيات واستشهاد من على العصر بدوا الارتال توصل العراقية نشوفهم على طول الطريق وفي نفس الوقت كان المخفر بدوا هم كانوا جايين قطاعات كل قطاع يتجسس عن الثاني قطاع عسكري امن حرس ثوري ما عرف ايش كذي كلهم موجودين فقلنا احنا ما راح نتحرش بحد قاعدين بدوا يون الجنود مالتهم اللي هم مصابين نعالج اللي نعالجه اه هم ضباطهم كانوا وايد متوترين لان بالارتال تم قصفهم بشكل اه مكلف اه بالطيران لكن واقع الامر ان هم داخلين ب ألف فكثر ما تذبح منهم ما يبين واحنا جيشنا كان ألف فكان اه ممكن تحسسون اه فارق الكم اللي, اللي, اللي موجود في الموضوع هذا اه يوم ثاني لما طولنا في لحظه الناس تعبت قلنا خلاص نرتاح وباكرني لما نينا لقينا المركز كسر الشراكسف ماخوذه كل ادراج البنات والموظفين ماكو بسكوت ماكو رادو صغير ماكو كذا الحين ذيك ماكو ايفون فكل الناس عندها رواد صغيره تسمع منها تم سلبه بشكل واضح بحماسنا ذيك الحزه ككويتي مو عايش تحت خلينا نقول القهر، النظام العسكري، دخلنا على المخفر. هما من شافوني ياي لابس دشداشه كلهم فزوا. كل من يقول ها شو تريد؟ ما اعرف ايش؟ قلت لهم انا ابي الكبير مالكم. هما عساكر، فرقه اعدام، ما اعرف ايش، كلهم يا الرفيق ابو ضياء. الرفيق ابو ضياء لابس بدله صيفيه وقال اه عيني قلت له عينك انتوا تقولون يا عيني تاخذون الفرع الاصل تشوف هذا النموذج سويتوا فيه كسرتوه سابتوه راعي مقدم العود هذا فرقه الاعدام جينز وتيشيرت ومسدس عود قال هسه تاشر عليه هسه عندنا فهذه الفكره ان كانت لغه جديده ما عاصرناها من قبل ولا عايشناها لكن تبين لك ايش كثر كنا احنا في خير ذيك الحزة بس أراويكم دخل العسكري شاف الكمبيوترات كان يقول هذه عندنا منها في بغداد احنا في كل بيت كان اذا شاف الايفون او الموبايل يكسره الفاكس ممكن يعتقلك عليه فهذه المساحة احنا كنا ناخذها كحرية مكتسبة ولا نفكر فيها تحصيل حاصل لكن مجرد ما انت تعيش هالوضع تحس بالفرق ان تنعم بالكويت بكل الاجواء هذه حريه التنافس، امتلاك ما تريد، استقرار، حياه شريفه كريمه، ما تعيش وانت خايف لكن عشنا بالخوف. فتره من الفترات كنت انا مركز الاوقاف حق الصحه العامه. طول الطريق كانوا في سيطرات توقفك وكل واحد يسالك انت هني ما تخاف اذا كنت انت حكيم انك تدخل معاهم بكلاش، انت تخاف انه هو يتبلع عليك. ذيك الايام الكويتين بدأوا يربون لحى. فحق الملتحين يقول له شقه انت انت يعني مو الوضع مربي لحيه، بكره اذا جيت على هالسيطره احسن لحيتك بجزازه. يطول الحديث في في الامور هذه بعدين التحقنا بالشعيب بالمركز مستشفى الاحمدي. وكان عندي دو يعني جنطه اسعاف اولي واللي قدر عليه وصلنا خبر من المعارف من الشباب المتحمس اللي متعور روح يساعدهم لان اصدروا لنا الاطباء هناك ورقه اللي هي عدم تعرض احيانا تمشي احيانا ما تمشي بس فيها ريسك الشاهد من هذا الموضوع ان في هذه اللحظه الواحد يشعر ما معنى ان يكون عنده وطن ما معنى انك انت تنعم بالاستقرار ما معنى ان الكويتيين في هذه اللحظه و يعني اللي كانوا موجودين يلتمون على بعض بدون تفكير شنو الفوارق؟ يكفي ان تقول ان هذا كويتي. ايش كثر كنا نتجاسم اللقمه؟ ايش كثر نتحسس الحاجه؟ نساعد المريض. اليوم ممكن احنا عندنا جيل، امس انا سالت بن شعيبه في ناس ولدوا ويا التحرير ما عاشوا الجو هذا. فهذا اصبح تاريخ. إحنا أحيانا نقول لن ننسى لن نغفر لكن قدرنا أننا لازم نتعايش ونمشي ونقطع الشغلات ورآنا لكن نكون وايد سدج إذا ما استخلصنا الدروس إذا ما حسينا بالنعمة اللي احنا فيها بالتعاضد اللي عشنا بأنه لا يمكن حقيقة نحافظ على بلدنا إذا ما كنا على قلب واحد هذا يمكن بعمومياتها إذا نزلناها على مستوى إدارة إحنا نحتاج نتواصل فيما بيننا، وأمانة أنا ما أشعر أن احنا عندنا في بعض الإدارات الثانية من تنافس، من ضرب تحت الأحزان، من كذا كذا، ومثل هذه المناسبات تبين لنا كثر احنا روح الأسرة موجودة. أنا أحيانا أشعر أني متساهل جدا، وأحيانا أشعر لا، أنه لازم الواحد يحزم الأمور عشان تمشي، ويمكن الواحد لو توفرت له الإمكانيات في طموحه وفي خياله يسوي أكثر من كذي. لكن اللي ودي اكد عليه ان احنا فعلا نحتاج الى انه نطور من مهاراتنا الذاتيه لصالح الكويت وهذا لك انت قبل لا يكون لي انا لكن في النهايه انا ارى انه ياتي عندنا الشغله الثانيه ودي يصير في عندنا نوع روح روح العائله اللي ساعد على هذا الموضوع الشغله الثالثه انه نستمر في مثل هذه الامور مره تكريم واحد متفوق مرة مناسبة اجتماعية مرة ومرات ما أريد أن أطول عليكم لكن الرسالة اللي أود أن تأخذونها معاكم تيك هوم أنه يا جماعة يمكنكم أن تردوا الجميل عند لأن هذا مو صعب مرة بالسلوك مرة بالخلق مرة بالإنجاز مرة بالتواصل مرة بالابتسامة اللي مرة تخفف الألم عن مريض ومرة تساعد موظف أو, أو عامل يعني بسيط جدا يدعو لك ومن هذا الدعاء شيء يحوش الكويت. ما أريد أن أطول يعني أمانة هذا اللي صار على البال لأنها كانت تلقائية وما يفوتني مع نهاية هذه الكلمة أني أشكر بصفة خاصة كل من كان جزء من هذه الاحتفالية سواء في الشعيبة، سواء هني. وطبعا ما كان هذا يتم لو ما كان في روح حلوه وكان يعني ناس متصدي لها، انا امانه ما سميت احد في الشعيبه فما ابي اسمي احد بالصالحيه عشان لا يقولون ليش وش معنى وبيصص، لكن اجركم عند الله واحتسبوا عند الله وهذه الشغله ما تضيع، انا فخور فيكم جدا فردا فردا يعني خلينا نقول اخت واخ كبير وصغير. ويسعدنا إنه نتواصل في مثل هذا الموعد من كل عام وكل عام وانتم بخير وعيدي يا كويت يا احلى بلد شكرا رامي قال عندي ما شاء الله الكل فيعني عطتني سؤال جدا صعب ما مثل اسئله الطب اصعب منها لي لمن عندك موظف المثالي فاحترت ما شاء الله الكل عندي الكل عندي ما شاء الله زين واحد احسن من الثاني بس يعني جمعنا بعض الشغلات وطرحنا بعض الامور فلقينا بالقرعه بس الكل عندي مثالي وان شاء الله يكون الله يوفقه ويكون يعني <تصفيق> حافظ حق الغير انه يصير موظف مثالي ادارتنا متميزه بجميع موظفينها، ما عندنا موظف ما يكون ممتاز. لكن اللي يميزكم السنه الدكتوره آمال اليحيى. تفضل. سعيد سعاده خاصه لما اختارت عندما هي كانت في المستشفى العسكري، لما ترجع الاداره تشرفنا بانها فضلتنا على الاخرين. فكان موضوع مبادره مدرسة وخلال فتره قصيره يمكن الاول لانه ما كان في شخص متخصص يمكن لأن كانت الجهود مبعثره لكن بالتاكيد لان شخص مواصفات الدكتورة آمان الرحمن وظف الكويت عمر محمد, عم محمد واحمد وكذا و و... و بس مشكلة احنا كنا من الوقت تستحق إنه بعد منكم أنا متأكد إن كلكم توافقون معنا إنه تضع إدارة الصحة المهنية على خريطة لا أقول إقليمية وعربية ولكن عالمية من خلال إحدى خل نقول مخرجات إدارة الصحة المهنية اللي هي المدن الصحية. اليوم عندنا وجوه جديدة انضمت لنا تحت هذه المظلة. وعندنا زملاء وزميلات ان شاء الله على الطريق والقادم افضل بإذن الله، جميعا نقول للدكتورة الف شكر والله يعطيك العافيه. اللي ما نستغنى عنهم صراحه عمال النظافه اللي عندنا، صراحه مجهودهم وايد كبير. وحابين إن احنا نكرمهم على مجهودهم لانه ما حد يدري عنهم صراحه مخفيين هذيلا تم استغلال <تصفيق> الكويت. <سلام. تصفيق> كون على حراس الاسواق قديما. ناطور. صح. كم مره فاز منتخب الكويت في دورة كأس الخليج؟ 10 10 صح. استخدم اذنك اليسرى للمكالمات بالهاتف الجوال. من هو؟ أول طبيب كويتي حاصل على شهادة الطب. الدكتور أحمد الخطيب. صحيح. يل. لا تشرب أكثر من فنجانين من القهوة في اليوم. How many colors in our flag? Total four colors. لا تتناول الحبوب وأقراص الأدوية مع ماء شديد البرودة. اللي يشتغل بالتنك والحديد. صح. صح؟ <تصفيق> اللي يشتغل بالتنك والحديد. صح إجابة. صح صح صفقوا قولي انزين <تصفيق> لا تتناول وجبات دسمة بعد الساعة الخامسة مساء يقوم بصناعة الأواني المنزلية قلل من كمية الشاي الذي تتناوله يوميا الشراح المقصود بها بيقطع الأخشاب بتستخدم في صناعة السفن قلل من كمية الأطعمة الدسمة والمشبعة بالدهون التي تتناولها في العادة القلاف <تصفيق> القلاف هو اللي يصنع السفن صح صح؟ yeah. اكثر من شرب الماء صباحا والقليل من من الليل. متى تم افتتاح بنك الكويت المركزي؟ 1900 <تصفيق> 000 شاطر. ابتعد عن الهاتف بس بيز. يا. Yeah. البيزه بس طبعا هي تقول بيز. Do not use headphones. Sir. لا تستخدم سماعات الأذنين لفترات طويلة مية طبيعية في الكويت لحمية صباح لحمة أفضل وقت للخلود إلى النوم من الساعة 10 مساء وحتى السادسة صباحا إلى جامعة الدول العربية 1961 <تصفيق> لا تستطيع المشروع عن هذا الأدوية. متى تم إيصال الكهرباء؟ للبيوت في الكويت. 1934 صح. لا تتصل ولا تجب على اي مكالمه اذا كانت البطاريه ضعيفه جدا حيث ان الاشعاعات التي يطلقها الجهاز تكون مضاعفه 1000 مره. متى تم اطفاء اخر بئر للنفط بعد التحرير؟ 6 11 91 صح. الشيخ عبد الله السالم. صح. يبي كبيره يستاهل. اصدار العمله الرسميه للكويت 1960 <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>